Tere õhtust! Kell on 9. Alustame uudistega. Soojade ilmadega seoses on tõusnud randades temperatuurid ja vohama on hakanud ka sinivetikad. Terviseamet soovitab ujumiskoha valimisel olla hoolikas, sest lastele, lemmikloomadele ja nõrgema immuunsüsteemiga täiskasvanutele võivad sinivetikad kahjuliku mõju avaldada. Enamikes randades on tänasest ujumist keelavad lipud. Rannalised on pettunud ja nõutud, et palaval päeval ei saa suplema ja ennast jahutama minna. Mis olukord siin rannas siis on? Ma ei tea! Õedakse ilus ilm, päike paistab, meri on suure lai ja õedakse mingis sinised vetikad see. Ei tohi üju minna. Ma olen terve talve oodanud selle isolatsiooni, et jõuda Pärnu rande ujuma. Ah jah, see on viimse rande. Tähed viimse ujuma! Nagu, mis teil inimesel viga on? Nagu, ah, ah, ah, ka... Oh! Kas tuleb tuttav ette, et iga suvi on mingi jama sinivetikatega ja ujuma ei saa minna? Aga miks see nii on? Kus nad tulevad? Ma kohe selgitan. Mina olen Kadri Mettis ja tere tulemast vaatama videoksi keskkonnateemaliste videode sarja. Sinivetikate vohamisel on muidugi väga selged põhjused ja see vohamine on seotud lämmastiku ja sellise mõistega nagu lämmastiku ringe. Selles videos vaatamegi, kuidas lämmastik meie ümber ringleb, kuidas inimene seda mõjutab ja milliseid keskkonnaprobleeme see põhjustab. Alustuseks natuke lämmastikust. Kuidas lämmastiku elementi tähistatakse? N, eks ole? Kus lämmastik õsineb? Nii nagu süsinik on ka lämmastik bioelement, ta kuulub palkude ja nukleiinhapete koostisesse näiteks. Nii et lämmastiku leidub kõigis organismides, ka meis endis. Aga tegelikult on üks koht, kus lämmastiku on kohe hästi palju. Mis see olla võiks? Õhus meie ümber. Atmosfääris muidugi. Õhu koostises esineb see lihtainena. See on see N alaindeksiga kaks. Lämmastiku on meie ümber atmosfääris lausa 78%. Kuna kõik valgud ja nukleiinhaped sisaldavad lämmastikku, siis on kõigil elusorganismidel seda kasvamiseks hädasti vaja. Kui annad taimedele lämmastikku, siis nad hakkavad kohe mühinal kasvama. Aga kust sellist head kraami saada, mis kohe kasvama paneb? Kõlab ju lihtsalt. Õhus on seda nii palju, hingame aga sisse ja hakkame kasvama. Aga m mm -mm, lämmastikuga pole üldse lihtne. Õhu koostises olev lämmastik on üsna väheaktiivne, ehk ei reageeri teiste ainetega. Lämmastik on nagu see üks tüüprühma töös, kes kunagi kaasa ei tee. See tuleneb sellest, et lämmastiku molekulid, mis õhus lendlevad, koosnevad kahest lämmastiku aatomist ja neil on kolm tugevat oma vahelis sidet. Ja neid sidemeid on väga raske lõhkuda. Selleks oleks vaja väga palju energiat kulutada. Nagu see mitte kaasa tegev tüüp ja tema telefon, neid on ka väga raske üksteisest lahutada. Sellepärast näiteks kasutatakse lämmastiku toidu pakendamisel, et toiduga lämmastik kuidagi ei reageeri, aga need bakterid, kellel oleks elamiseks vaja hapniku, seal pakis kasvada väga ei soovi, sest hingamiseks lämmastik ei sobi ja sellepärast ei juhtu ka meiega midagi. Kuigi me oleme igapäevaselt ümbritsetud lämmastikust. Hingame seda sisse ja välja ja meiega ei juhtu mitte midagi. Ta lihtsalt on seal õhus. Õhus on veel ka hapniku. Hapnikuga reageerib lämmastik ainult väga erakordsetel tingimustel. Näiteks kui temperatuur läheb üle 3000 graadi. Kus me võiks õues värskes õhus 3000 graadi leida? Õige, siis kui välk Seda muidugi väga tihti ei juhtu, nii et üldiselt see õhusolev lämmastik on nagu... See on siin samas ja seda on nii palju, aga me ei saa seda kuidagi endale. Aga kui lämmastik ei taha väga millegagi reageerida, siis kuidas üldse ringleb? Vaatame lämmastiku ringet selle joonise abil. Esmalt, nagu juba juttu oli, siis äikeses on nii palju energiat, et see suudab rebida need lämmastiku sidemed lahti. siis tekib kahest lämmastiku aatomist ja kahest hapniku kaks lämmastiku molekuli. Lämmastik aga reageerib õhusoleva veeauru ja osooniga edasi ning see läbi tekivad erinevad lämmastikuühendid. Juba vanad eestlased märkasid, kui palju pälku, siis taimed kasvasid paremini. Samamoodi on avastatud, et igal aastal langeb ühele hektarile maapinnale koos sademetega umbes 10-15 kg puhast lämmastiku. Neid alla sadanud lämmastiku saavad taimed kasutada kasvamiseks. Nüüd, kui see lämmastik on seal taime sees, siis tuleb mõni loom ja sööb selle taime ära. Ja nii rändab see taimedes oleb lämmastik järgmisesse organismi. Sealt edasi on kaks teed. Surm ja sit. Kui mõni loom või taim ära sureb, siis on kohe platsis nitrifikatsioonipakterid, kes on nagu ümber töötlejad, kes teevad lagunevast materjalist toitaineid. Ja siis on see Teine tee. Juba vanadel eestlastel oli selle kohta paar head ütlemist. Sit on leiva ema, jumal on suurem kui sit. Sit on põllumehe jumal. Sitas saab saia. Suvesit on talve tagavara. Lehmasõnnik on jumala sõnast vägevam. Sõnnik on põllumehe kuld. Kus sitakest seal leivakest? Sest juba nemad teadsid, et sõnnik on väetis, mis paneb taivet kasvama. Miks see nii on? sest seal on need samad nitrifikatsioonibakterid, mis töötlevad selle sõnniku ümber toitaineteks. Vanasti koguti lausa inimeste sõnnikud kokku ja kasutati põldudel väetamiseks. Seda kutsuti pruuniks kullaks. Nüüd sel ajal kasutatakse ka inimese sõnnikud väetisena, aga vähemalt mitte põldudel, kus toitu kasvatatakse, sest muidu võib mõne toreda kõhuhaiguse osaliseks saada. Aga kuidas siis lämmastik tagasi õhku jõuab? Selleks on ainult üks protsess – denitrifikatsioon, ehk bakterid muudavad nitraadid tagasi õhulemmastikuks ja saavad selle kaudu ise energiat. See toimub tavaliselt hapnikuvaeses keskkonnas, soodes, rabades või süvaveekogudes. Ehk siis ka need bakterid on nagu teistpidi ümber töötlejad. Aga lisaks äikese vihmale on siiski veel viise, kuidas õhulemmastik ringlusesse pääseb. Selle eest vastutavad mügarbakterid, kes teevad õhusolevast õhulemmastikust toitaineid. Nad on nagu bakterite maailma musklimehed, kes rebivad need lämmastiku molekulid üksteisest lahti. Kuna nad teevad õhus toitaineid, siis saame öelda, et nad toituvad õhust ja armastusest. Toitainete all mõtleme siin siis nitraatioone ja ammooniumioone, sest neid suudavad taimed omastada. Nagu mainisin, siis mügarbakterid suudavad õhusolevat lämmastikku lõhkuda ja seda omastada. Nendega sümbioosis elavad liblikõielised taimed nagu ristikhein, hernes ja uba. Neil on oma vahel kooselu. Taimed annavad bakteritele süüa glükkoosineol ja bakterid annavad taimedele oma jääkaineid. Ja kõik on õnnelikud! Huvitav on see, et samasugust sümbioosi on leitud ka leppades, Kus mügarbakterite asemel on hoopis aktinobakterid. Ja nüüd pole imestada, kuidas suudab lepp ennast nii kiirelt kasvatada. Tal on tuhandeid abilisi köögipoolel, kes teevad toitained valmis. ringe on alati looduses toimunud. Aga nii nagu süsinikuringes on inimesed paisanud fossiilsete ol süsiniku juurde, siis samamoodi mõjutavad inimesed ka lämmastikuringet. Ja kõige rohkem mõjutavad nad seda põllumajanduse ja täpsemalt väetamise kaudu. Nagu me rääkisime, siis sõnnikud kasutati juba vanadest aegadest, et saada rohkem vilja. Aga toitu võiks ju alati veel rohkem olla. Ja siis leiutati viis, kuidas tööstuslikult toota õhust lämmastikuühendeid. Ja sealt sai alguse sünteetilised väetised, mida sai valmistada kiirelt ja väga suures koguses. See oli nagu topping põldudele. Toidu tootmine hakkas väga kiiresti kasvama. Aga kuidas see nüüd kõik on seotud sinivetikatega? Väetiseid laotatakse põldudele, aga siis tuleb pihv, Uhub osa väetisest teekogudesse, näiteks kuivenduskraavidesse, sealt jõgedesse, järvedesse ja lõpuks verre. Aga tuletame meelde, et väetise ees oli ju lämmastik, mis on ju toitaineks taimedele ja ka sinivetikatele, ehk tseanobakteritele, mis on oma olemuselt nagu taimed, sest nad toodavad ise anorgaanilisest ainest orgaanilist ainet. Nii et nendes veekogudes, kuhu see lämmastik jõuab, hakkavad taimed ja vetikad väga kiiresti kasvama. Kui on veel soe ilm ka, siis on neil vetikatel eriti mõnus soojas, päikese käes, ohtrast toitainete hulgas kasvada ja paljuneda. Mõnus! Kõlab nagu paras pidu, aga see pidu saab varsti otsa. Mingi hetk hakkavad vetikad surema ja lagunema ning selle käigus eralduvad jääkained vette. Ja need jääkained tekitavad meile ja meie lemmikloomadele mürgistust või ärritust. Selle pärast ei saagi sinivetikate õitsengu ujuma minna. Kuid nendel õitsengutel on veel ka kaudne kahjulik tagajärg. Kui vetikad hakkavad vahama, siis seal piirkonnas, kus neid on hästi tihedalt, tekib veekogu peale nagu kaas. Ja tänu sellele! ei jõua väikese valgus enam taimedeni, mis on veekogu põhjas. Aga mida see tähendab veetaimedele? Ainult üht, surm. Sest kui valgus nendeni ei jõua, siis ei saanud ka fotosünteesida. Kui veepõhjas taimed surevad ära, siis sealsetel kaladel pikka iga pole. Sest kui pole taimi, kes fotosünteesivad happniku vette, siis kalad vaikselt lämbuvad ära ning hukkuvad. Ja nii saamegi ühe surnud veekogu, kus vetikate elu küll õitseb, aga teiste arvelt. Sama protsess toimub ka palju suuremalt Läänemeres. Tulemus Tulevikus ei saa Eesti vabariigi aastapäeval süüa enam kilu või leiba, sest kõik kilud on saanud hukka. Läänemerega on veel see häda, et see on väike ja üsna umbne veekogu. Atlandi ookeaniga on ühendus läbi Taani Väinade, aga see on väike ja veevahetus on kehva ja see tõttu suurem osa väetistest, mis veega põldudelt Läänemere uhutakse, koguneb ja jääbki sinna. Lisaks pole ju Eesti ainuke riik Läänemere kaldal, mis põllumajandusega tegeleb. Läänemeri on ju ümbritsetud Rootsi, Soome, Venema, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taaniga. Nii et me võime tõdeda, et meie suvine sinivetikate probleem tulenebki sellest, et Läänemeri on väga saastatud väetistega. Aga lisaks põldude väetamisele on veel üks viis, kuidas inimesed paiskavad lämmastiku ringesse juurde. Kõik sisepelemismootoriga sõidukid, autod, laevad, lennukid, rongid paiskavad paljude teiste heitkaaside hulgas välja ka lämmastikoksiide. Ja lämmastikoksiidid jõuavad täpselt samamoodi vihmaga veekogudesse ja põhjustavad seal sama probleemi. Näiteks pool lämmastikost, mis mere läheb ja tekitab sinivetikate vohamist meredes ja järvedes, tuleneb just sisepõlemismootorite kasutamisest. Muuseas see pole mitte ainult kahjulik veekogude tervisele, vaid ka meile endale. Selliseid õitsenguid, millest enne rääkisime, on tegelikult maailmas hästi palju ja suurtel aladel toimunud. Need alasid kutsutakse surnud soonideks. Ehk need on piirkonnad, kus ükski elusolend elada ei saa, Ning veekogu või isegi suured merevee alade põhjad on kaetud surnud organismidega. See ongi veegeskonna põrgu. Selliseid zoone on võimalik leida hästi palju rannikutel, kuhu suubuvad jõed, mis kannavad põllumaadelt vihmaga tulnud väetisi rannikule. Üheks näiteks on Pärnu laht. Sinna suubub Pärnu jõgi, mis läbib Järvamaad ja Pärnumaad, kus on rohkelt põllumaid. Oma teekonnal korjab jõgi kaasa hulgalämmastiku ühendeid ja tulemuseks saame Pärnu lahes sinivetikate puhangu – surnud sooni ja rikkutud rannapuhkuse. Esmakordselt mainiti meredes olevaid surnud soone 1970. aastatel, aga tänapäeval on surnud soone maailma meredest leitud sadu ja vanad surnud soonid kasvavad jõudselt. Näiteks suurimad ulatuvad lausa 70 000 ruudkilometrini, Mis on peagu kahe Eesti suurune ala. Aga surnud soonide otsimiseks ei pea minema kaugele. Läänemeres asuvad maailma suurimad surnud soonid. Ehk meie Läänemeri on üsna tühi ja surnud. Tänu sellele, et kartul, vili ja rapsaks jõudsalt meil kasvada. Aga vähemalt on Eesti milles kesimene. Lahendusi on tegelikult palju. Aga me tooks. Välja kaks olulisemalt, mida saab teha, et vähendada liikse lämmastiku lisamist lämmastiku ringesse. Mahetooted ja kohalikud tooted. põllumajandus ei kasuta sünteetilisi lämmastiku ja tänu sellele ei kogune nii palju lämmastiku veekogudesse või meie organismidesse. Samuti kui tarbida kohalike põllumeeste toodangut, saame lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Vähendame sisepõlemismootorite tööst tulenevat liikse lämmastik tekkimist, kui ka süsihapegaasi vabanemist süsinikuringesse. Ehk tarbi kohaliku ja sellega päästad maailma. Võtame nüüd korra veel kokku, et millest me kõik siin rääkisime. Me rääkisime erinevatest lämmastiku ühenditest ja nende tekke- ja kadumisprotsessidest ning muutustest. Me vaatesime, kuidas need on küll meile toidualuseks, Aga samas teame nüüd ka, et igat asja peab olema õiges koguses, sest kui midagi head on liiga palju, siis ta mõjub hoopiski halvana. Aga nagu tõime välja, et kui tarbime kohaliku mahetoitu, siis me saame märkimisväärselt vähendada negatiivseid mõjusid elukeskkonnale. Seega osta üks mahepurgand ja tarbi targalt. Suureid täh vaatamast ja elame veel!